Președintele Comisiei Europene, gest complet rupt de realitate. În revista presei de astăzi, stiri pe surse. Rove propune un editorial al lui Sorin Ionita pe tema participării președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la inaugurarea Nora subiecte. Ierul German era unei statui a lui Karl Marx, gest care a provocat controverse în Germania. Contributors. Ro De asemenea, nici nu mai contează prea mult detaliul exotic ce proastul Marx de bronze deruit de China comunist, ca să nu fie dubicine cine cu cine se pup. Atât primri atrier cât i chiar au dat cu obiectele în fasciole politic victime, din cele 28 state membre UE. Sunt foste comuniste, deci vin cu diverse traume în zona asta, mai mici sau mai mari. Trebuie să fii complet rupt de realitate dacă, la înălcimea funcției, sublinierei date fiind boiele ideologice din Polonia, sublinierei Ungaria, pe tine doar la atâta te duce capul, se bagi suplimentar un bc prin gard. Ca atare, dacă mi se permite un mic pus de bucure sublinieră linierătii, vei încurajezi la o delicat nesupunere civic sub formă de pipi pust comunist la baza soclului, dacă aveți drum prin frumosul trier. Mai grave în sejunt chiar sublinierea i-a adâncit groapa, încercând să drag busuiocul. Adica a pus un diagnostic gre sub liniere ITU -e când a spus că dă eu lui Snota Flauved, butan în Construction. Un Sable al Sobe Cam social europez social dimensiunul, întotdeauna rămâne în stăporele la OF de European Integratron. Pe Havetok Hangetis. E demonstrabil fals ce instabilitatea UE s-ar datora insuficienței dimensiunii sociale. Poți să fii socialist sau liberal, să vrei mai mult a puțin protecție socială în acquisa asta e o tem legitim, sublinieră, îi se poate dezbate. Se factual gre subliniere aitice marile crize recente, de la cea financiar bancar la cea a imigranților, de la naționalismul renscut, în care noroadele, cât se poate încelege din PLMJ ala lor, acuză o prea rapid integrare social, la criza gazului rusesc, sau alte parascoveni ruse sub Priority, au la bază vreo problemă rezolvabil, cu genul de programe sociale UNE cum vreunele prezise sau anticipate de Marx. Indiferent dacă îl studiez sau nu la un curs de facultate, utilitatea practică a lui Marx pentru ce e de făcut acum urgent în UE este fix 0. Dar Junt chiar crede altceva, evident. Eroarea de diagnostic subliniere parcursa subliniere fului e deci profesionale subliniere mult mai grav decât gafa simbolic, motiv de demisie. De ce nu? Poate nii subliniere te eurodeputacies din odihna bine meritat de mai subliniere -sublinier îl întreab pe pre subliniere Dinte, când-l prin pe undeva va dup Marx Opartii, anume are în vedere. Se subliniere team, sublinierei noi europeni. <fie> Mai multe detalii aici. <fie> Ziarul financiar. <fie> sublinierea terea Dobânzii de referin vine după ce a avut loc un schimb de opinii între guvern, reprezentat prin presubliniere din Telecamerei Deputacilor, Liviu Dragnea, sublinierei Banca Națională a României, privind oportunitatea acestor cresubliniere teri de Dobânzi. Decizia Bencii Naționale arată până la urmă scrisoarea prin care s-a cerut bencii centrale să conlucreze pentru un mix real de politici macroeconomice pentru a asigura o cresc subliniere și sustenabil în acest an. Scrisoare trimisă de presubliniere din Camerei deputaților nu a avut niciun efect. Criticii acestei inițiative afirm ce de fapt în subliniere această scrisoare este o ingerință în activitatea bencii naționale, care ar trebui protejat de orice intervenție politică. Fapt este ce orice creștere subliniere terea dobânzii de politic monetar cu 0,25 se duce direct în costuri mai mari pentru debitorii băncilor, persoane fizice sau juridice ale căror credite sunt indexate la robor. <gână> în calcul din scrisoarea presubliniere din PSD, la redactarea cereia a participat profesorul Cristian Socol de la ASE se bucure subliniere Arace, orice majorare cu 0,25 a dobânzii de politic monetar înseamnă 550 de milioane de lei pe leci suplimentare ce trebuie pe an de la debitorii persoane fizice sublinierei juridice. Nu a contestat acest calcul în scrisoarea de răspuns. Calculul Bencii Naționale este ce prin această majorare a ratei dobânzii de politic monetar, oamenii îi vor ajusta comportamentul de consum, îi presiunea inflaționist va se cedea. Acest mecanism însă nu va putea funcționa fără o creștere a recompensării a dobânzilor la depozite, care se determine populația să economisească mai mult subliniere și se consume mai puțin. Mai multe detalii aici.